Костянтин Нікітін та його дружина, які одразу після пожежі переселилися у гараж до своєї квартири, що на другому поверсі, досі не повернулися. У ній не просохли стіни, немає електрики та газу, розповів чоловік журналістам Суспільного. Постіснілісь, сім'я. Спочатку осені переїхали до доньки. Вони потіснилися, надали нам місце. Інші, хто у гуртожитку по вулиці Сталиварі 8, хто у знайомих, хто у родичів. Кажуть, що вже набридло поневірятися, хочеться додому, але поки все мокре, повертатися нікуди. Є й такі, які нікуди не переїхали, постраждали частково. У них є світло, якось пристосувалися. Якому владі, що допомагає вивести меблі, будівельне сміття. Чекаємо, що депутати вирішать питання з виділенням 120 тисяч гривень на створення проєкту ремонту наших квартир та під'їздів. Щодня приходить до своєї квартири, що на останньому поверсі четвертого під'їзду, пенсіонерка Тетяна Петрівна чистить її від кіптяви. готує до ремонту. Журналістам Суспільного показує наслідки пожежі. Тетяна Петрівна, пожежі Петряна Петрячова, під час пожежі згоріла пластикова система опалення, усі якому стані вона зараз. Тут був стояк він повністю прогорів крізь перекриття, до четвертого поверху. Тепер доведеться все це міняти. Коли? Не знаю. Сподіваємося, що місто допоможе. Виділені міською владою 25 тисяч гривень отримала, але обсяг ремонту у квартирі за великий для цієї суми, каже пенсіонерка. На що можна і витратити ці 25 тисяч? На що можна витратити ці 25 тисяч гривень? У мене згоріла вся техніка, кондиціонер, мікрохвильова піч, вийшов з ладу телевізор, комп'ютер. Чи вистачить цих грошей, щоб їх відремонтувати? І ремонт всієї квартири. Сподіваємося, що 10 вересня сесія відбудеться. Дуже прошу депутатів пройти, прийти проголосувати за ці кошти, що необхідні для створення проєкту. – А де ви зараз проживаєте? – У мене дощ. У мене донька живе в цьому ж будинку, у першому під'їзді на нижньому поверсі. Там всюди грибок, стіни вологі. Але живу поки у доньки, хоча у неї троє дітей. На даху над оселею Тетяни Петрівни працюють будівельники. Зробили демонтаж зіпсованих вогнем покрівлі, перекриття і парапету. Вивезене будівельне сміття. Над першим, другим та третім під'їздами зробили тимчасове перекриття, аби захистити будинок від негоди. Капітальне перекриття даху роз Розпочали з частини будинку з п'ятьма поверхами, розповів виконавець робіт будівельної компанії «Анстрой Limited Вадим Спиця. «На четвертому під'їзді замінені нові балки перекриття, виконано бетонування перекриття і виконується відновлення парапету із цегли. Далі буде будуватися дах. Буде відбуватися так, як воно було у першому вигляді, так, тому що ми не маємо змоги змінювати концепцію даху». Будівельні роботи на даху тривають за графіком. Завершити їх планують до початку опалювального сезону, каже Вадим Спиця. Робота триває, людям надається допомога. Гроші, що виділили депутати, дві сесії тому, ще є. Щодо жителів будинку, у чотирьох номерах хостелу на Сталеварі 8 сьогодні живуть чотири сім'ї, відселені з будинку після пожежі. Решта проживає у своїх родичів або друзів. Частина повернулася до своїх осель. Щодо електрики та газу, моя остання інформація, що у четвертому під'їзді з першого по третій поверхі світло вже надали. Нагадаємо, вночі з 2 на 3 серпня у Дніпровському районі Запоріжжя горів дах чотириповерхівки на вулиці сержанта Медведєва 7. Там тривав ремонт із залученням відкритого вогню. Пожежу гасили 60 рятувальників. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення, встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки». 27 родинам, які живуть за цією адресою, Запорізька міська рада виділила по 25 тисяч гривень матеріальної допомоги. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.